صلى عليك الله في عليائه ما صاح داعي للاذان وكبرا ما صاح داعي للاذان وكبرا يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صلى عليك الله خير الورى تعتدي حبات الرمال وأكثر صل عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالتي للناس يا خير الأنام وأطهرا صلى عليك الله يا خير الورى تعتد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيت همى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالتي للناس يا خير الأنام وأطهرا نفديك بالأرواح وهي رخيصات ونحارب الغرب الأغبرا ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا صلى الله عليك يا خير الورى تعتدي حبات الرمال واكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الانام واطهرا يا خير مبعوث بخير رسالة للناس خيرا خير الانام واطهرا. نفديك بالارواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الاغبرا. لا لن يضرك شتمهم وسبابهم والله جل جلاله قد طهرا. والله جل جلاله قد طهرا فاسأل صفاء الباحي ماذا ضره كلب مشى في شاطئه وتعثر، فاسأل صفاء الباحي ماذا ضره كلب مشى في شاطئه وتعثر. صلى عليك الله في عليائه ما صاح داعٍ للأذان وكبّرا، ما صاح داعي للأذان وكبّرا يا رب صلِّ على النبي وآله، ما فاض نبعٌ بالجداول أو جرى